Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. mor og far. Jeg er bare så lykkelig. Mukke har altid elsket to ting. Godnat. Sin familie og årets vejfest. Far, vi skal ja? begynde at planlægge årets vejfest. Det skal vi nemlig, Mukke. Så kan vi vist godt holde en fest i weekenden. Men en dag falder det hele fra hinanden. Hvad er der i vejen? Hun har forladt mig. Hvad? <laughs> Måske ja, er med Men nu er hun en i et pragteksemplar af en mand. Ham Han er i praktisk af en mand? Mm. Er din god i støt oh, er aflyst. <laughs> Hej, Vi Glæd dig til Wolf Morgenthalers nye spillefilm. Jeg skal nok få brændt mine forældre sammen igen. Oh, hold din kæft! Jeg mm. er øje mm. spille! Mm. Det er crossfit! Jeg elsker du slet ikke faren Pierre er min nye mand. Smil! Mm. Mm. Hvem er du? Jeg er din nye mor. Du skal optræde med din sang til mor, og du skal kæmpe for at få din kvinde tilbage. Jeg kommer jeg! Og nede i den der kælder, der bor der nogle nye nazister. Ej! Au, det gjorde næst smukke at være festen. Det er som om ingenting er, som det plejer for. Du kan lege med femlingerne? De er psykopater. Nej, det er bare energiske. Vi leger efterår. Vi er bladet på træerne. <tryk> <tryk>